Kaixo. Gaurko mintzagaia ja, hau xe izango da. Zer da datu pertsonal bat? Gai hori jorratuko dugu bideo honetan. Argi eta zehatz azalduko dugu datu pertsonala zer den eta zer kategoria dauden. Adibide eta ideia nagusi batzuk ere emango ditugu. Prest? Datu pertsonala pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bat buruzko edozein informazioa da. Objektiboa izan naiz objektiboa, egiazkoa, nahi gezurrezkoa naiz publikoa. Datu batzuk erraz ikusten da pertsonalak direla. Argiru pertsona bati dagozkiolako: izena, deiturak, nana, posta elektronikoa, telefonoa, elbidea eta bar. Beste batzuk berriz ez dago hainbista pertsonalak direnik, baina hala dira. Adibidez, pertsona bat identifikatzeko balio duen edozein gako online duen portaerari antzemateko. Hots, kukiak IP helbideak edo gailu mugikorren identifikatzaileak. Garrantzitsua da informazio bat pertsonaladeen ala ez epaitzen jakitea. Datu pertsonalabada neurriak hartu behar baititugu ura eskuratu edo erabiltzeko. Hainbat kategoriatako datu pertsonalak aurkituko ditugu. Ikusitzagun adibide batzuk. Barne datuzaat hartzen dira ezagutzen eta sinesmen eta zaletasunen gaineko informazioa eta autentifikazio datuak. Historia pertsonalaren gaineko informazioa datu historikoen kategorian sartuta dago. Kontuak, ondare pertsonala eta transakzioak finantza datuak dira. Kanpoko datuak hauek dira: identifikazio datuak, etnikoak, sexualak, portairari buruzkoak, demografikoak, hezkunttzkoak, medikoak eta osasunekoak eta ezaugarri fisikoak. Datu sozialen kategorian honako hauek sartzen dira: datu profesionalak, penalak, bizitza publikokoak, familiakoak, sare sozialekoak eta komunikaziokoak. Azkenik, tracking datuen kategorian sartzen dira erabiltzen dugun gailuari dagozkionak, harremanetakoak eta lokalizatzekoak. Datu uhetako batzuei araudiak babes berezia ematen die, eragin handia izaten dutelako pertsonen bizitzan. Arraza edo etnia jatorria, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak, afiliazio sindikala, osasun eta sexu bizitzaren gaineko datuak, sexu orientazioari buruzkoak, datu genetiko edo biometrikoak. Bukatzeko, orain arte ikasitakoa ideia nagusi batzuen bidez labur bilduko dugu. Datu bat pertsonaltzat hartzeko irugauza behar dira. Informazio edo datu bat egotea, datu hori pertsona batekin loturik egotea, eta pertsona hori identifikaturik egotea edo identifikagarria izatea. Datu anonimizatuak, hau da, pertsona bat identifikatzeko inolaz balio ez dutenak, ez dira datu pertsonalak. Datu pertsonalekin lan egiten baduzu, zilegi duzu datuok bildu, Landu eta erabiltzea, baina beti ere, datu babeserako arauek agintzen dutena betetzen baduzu. Eza ahtu. Datu pertsonalen titularrak dira datu horien jabe. Espero dugu eman dizuggun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago